بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كيف حالكم يا شباب اليوم جايبلكم جهاز الجديد المطور اللي هو اي باور ميني جمب ستارتر هو نظام تشغيل السيارة وبنفس الوقت باور بنك طبعا راح نستعرض اهم ميزات الجهاز الجديد في ونفتح الصندوق ونشوف اهم ميزات هذا الجهاز جهاز هو مشاركة اي e باور طبعا ممكن تستخدمه في معك في الرحلات في جميع انواع الرحلات ممكن تشغل فيه بطارية السيارة ممكن في نفس الوقت انه في معه جهاز لنفخ كفرات السيارة في معه فلاش لايت اللي هو ضوء شديد الإضاءة. ممكن تستخدمه في شحن بطارية لابتوب بالسيارة. وأيضاً في شحن جميع أنواع الجوالات بالإضافة لتشغيل السيارة لو, لو اختربت عليك البطارية أو صار أي مشكلة مباشرةً تعمل اشتراك وتشغل السيارة وتظلك ماشي في أيضاً أضواء تحذيرية مثل الأضواء اللي بيستخدموها في الشرطة وظيفة هذه الإضاءة هي التنبيه وتحذير المارة في حال حدوث لا سمح الله وقدر الله في حال حدوث أي حادث. طبعا الشيء الجديد والمميز انه في كمبروسر لضغط الهواء ونفخ كفرات السياره لو بنشر عليك راح نستعرض الجهاز نفتح طبعا هذا الجهاز هذا الجهاز الرئيسي الفلاش لايت ويقضون هنا في عندكم جميع المداخل اللي راح نستعرضها بعد خليل في الجهاز هذا اللي هو الخاص في نفخ كفرات السيارة من هنا تشبكه في الكهرباء اللي هو في الجهاز نفسه ومن هنا تشبكه في كفر السيارة طبعا في معه هذه اضافات اللي هي خاصه واحدة في نفخ الكوره والتانية في نفخ البوالين الاطفال ايضا معه جميع وصلات الخاصه باللابتوب ومع الوصله الخاصه بالمودم اللي راح ننزل صورته كثير من الناس تستخدم هذا المودم اللي هو راوتر 4G سواء من اس او موبايلي او زين تقدر تشغلوا عليه تشيله معاك من البيت وتاخذه معاك للبر وتشغله وتستمتع هذا الشاحن اللي تشحنه من خلال المنزل هذه الوصلة الخاصة بجميع اللابتوبات وايضا هذه شواحن لجميع انواع الجوالات ايفون فور وجالاكسي بالاضافة الى الايفون هذه الوصلة الخاصة لو حبيت انك تشحنه من السيارة مباشرة وايضا هذا الوصلة الخاصة باشتراك السيارة طبعا الموجب مع الموجب والسالب مع السالب الاسود هو السالب والموجب هو الاحمر تشبكها في بطارية السيارة وتشبكها في الجهاز وتشغل طيب راح نشوف الجهاز ونشغله نشوف اهم ميزاته طبعا من هنا نشغله يعطيك اربع علامات اللي هي قوة البطارية يعطيك اضاءة وهنا المدخل الخاص باشتراك السياره وجهاز الكمبرسر اللي هو الضاغط الخاص بالهواء هذا عشان موضوع الشاحن بدك تشحنه من خلال المنزل او من خلال السياره من هنا هذا عشان اليو اس بي مخرج يو اس بي بقوه 2 امبير وهذا الزر عشان تختار القوه 12 فولت اللي هي خاصه بحافظ الطعام في عشر فولت وفي تسعة عشر فولت طبعا لو ضليتك مستمر بالضغط حيشتغل معك الفلاش طبعا الفلاش ما شاء الله جدا قوي ممكن ضغطه ثانيه يستيق... يعطي اشارات تحذيريه وضغطه ثالثه اللي هي اس او اس الاستغاثة طبعاً ممكن لو بدك تشغل علامات تحذيرية في حالة لقدر الله سويت حادث طلعاً ضغط بشكل مستمر او منقفلوا من هنا من طبعا تحطها في الليل او في النهار سواء كنت في عندك اي حادث فتشغلها وتخليها فوق السيارة او في الشارع بعيد عن السيارة مسافة خمسمائة متر ستمائة متر عشان تحذر الناس انه في حادث او انت في عندك اي مشكلة تمام شوف مشغل الفلاش لايت ضاء طبعا عالي جدا طبعا هذا الجهاز اللي هو تشبكه في كفر السيارة لكن الله لو, لو نسم عليه في كفر والوصلة توصلها هنا ما توصلها في الجهاز من هذه الوصلة لازم الشكل هذا مع الشكل هذا ما ممكن تركب هيك لازم تركب في هذا الشكل مجرد ما راح يشتغل معك وفيه هنا طبعا اضاءة عشان تشوف مكان الكفر تشبك هذا تضغط الزر طبعا ضغطه جدا عالي يعني ممكن تنفخ فيه كفر سيارة ممكن ممكن بالون اطفال ممكن بالون تموية بعد تخلص الحرب هنا هادي زي ما قلت لكم هذه خاصة في الكورة او كان معك كورة في السيارة هذه خاصة عشان بالون المياه بالون الهواء الخاص باللعب الاطفال او المسرح المتنقل طبعا يجي وصله خاصة بالكاميرا وصله خاصة بالجلاكسي وصل لخصفه في الايفون 5S الايفون 4 وصل لواحدة لأسفة طبعا زي ما قلنا لكم يا شباب رقم 12 12 فولت اللي هو الخاص بالمودم مودم الانترنت او اي شيء مثل حافظة الطعام في عندكم 16 فولت بعض اجهزة اللاب توب تشتغل على 16 في بعض الاجهزة على 16 اما بالنسبة ل 19 فولت فهي اكيد ل جميع أنواع اللابتوبات أغلبها على التساطاش طبعا هذا الوصلة اللي هي بتوصلها بمو... بتوصلها بال... في لها تحويلة خاصة لو شفتم هنا هذه هي التحويلة فتتوصل واحدة توصل هنا والتانية تتوصل في المدخل الخاص بها عشان تختار النوع المناسب سواء على او حافظه الطعام او اي شيء هذا هو الجهاز الضاغط طبعا يوصل لحد قوه الثمانين 80 80 بي سي اي اللي هي البار معروف السيارات العاديه اغلبها 30 او الجيمسات الكبيره ممكن لحد 35 اربعين هذه نظره على الجهاز نشغله من هنا لاحظنا قوة قوة الجهاز الشحن هي 4 أربع درجات ممكن من هنا زي ما قلنا لكم ضغطة أولى تختار 12 فولت ضغطة ثانية تختار 16 فولت ضغطة ثالثة تختار 19 فولت فالضروري جدا يا شباب تنتبهوا يعني لما تستخدم جهاز مودم لازم تخليه على 12 فولت لو خليته على 19 فولت أو على 16 فولت الجهاز راح يخترب عليك اللي هو المودم طبعا لانه انت الجهاز حملته فوق طاقته يعني المودم 12 فولت وانت عطيته 19 فولت فأكيد راح يحترق المودم عليك أو اللابتوب فهذه هي نظر على الجهاز طبعا هذا الجهاز مناسب لجميع الناس وخصوصا في البلاد التي تعاني من مشاكل في الكهرباء مثل طبعا سوريا ومصر وايضا مناسب لمحبي البر والتطعيس بالسيارات حجمه صغير وشكله جميل جدا مناسب لكي تضعه في شنطه السياره لان الشنطه الخاصه به زي ما شفنا هذه الشنطه الخاصه به مصنوعه من بلاستيك قوي ايضا فيها عازل عازل للحراره طبعا شوفوا من هنا زي القماش ومن هنا زي البلاستيك فهو عازل للحراره يعني ممكن في بساطه انك تركب تدخل الجهاز تخليه في شنطه السياره وما عندك اي مشكله بس اهم شيء انك تبعده عن التعرض للشمس عشان لا ترتفع درجه الحراره او تصير شيء لا قدر الله يعني هو مقاوم الحرارة لكن برضه خليه بعيد عن اشعه الشمس مباشره طبعا هذا الجهاز متوفر بقوه 69 امبير زي ما شايفين هنا هذه هي 68.800 ملي امبير يعني 68 يعني يقول 69 امبير 69 امبير الجهاز ما شاء الله قوي جدا افضل من السابق اللي عرضته في الفيديو سابق في اليوتيوب ممكن تشوفوا الفيديو السابق تحت هذا تحت الفيديو في التعليقات طبعا ممكن انه نشحن هذا الجهاز لجميع انحاء المملكة في حال انه احد رغب بهذا الجهاز ممكن عن طريق شركات الشحن العديدة قيمة الجهاز هذا 400 ريال بدون مصاريف الشحن فلو احد يبغى الجهاز ممكن يتواصل معي على الواتساب الرقم موجود اسفل التعليقات تحت ولو في عندكم اي تعليق ياريت انه تعلقوا تحت في التعليقات تسألوني اي شيء وكان معكم اخوكم محمد زاهر لا تنسوا اشتراك في القناه وتسوي لايك عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته